يا الجواهر قولوا فيها <تصفيق> نحتفي وشعلوا الميدان يلا رح يقول بالعروس و الجمال يا جواهر يا ميرة الوجود اقضي بالهون يلا شر يا